Двенадцятирічна Аліна Грозова готується до фотосесії. Дівчинці зробили зачіску, наносять макіяж. Аліна має синдром Дауна, навчається у звичайній школі та веде активний спосіб життя, говорить її батько Артем Грозов. Сьогодні дівчинка – модель, демонструє дизайнерську сукню в образі принцеси. У подібних зйомках дівчинка бере участь не вперше. «Ми робили найкращу прическу. Делали такие самые красивые волосы. Мне делали, улаживали, Делали мне вот такие вот так, ручки. Или губы делали, накрасили мне ресницы, глаза. У меня были очень самое красивое, Я обожаю розовый свет. У меня самый лучший свет розовый. Я очень люблю рисовать художником, самым бурлажистом, сделаю губы. Был самый модный, красивой моделью. Я просто стану звездой. Саме модне касьо дівочка. Ми часто приймаємо проєктах, Ну тому що... ми часто беремо участь в подібних проєктах, тому що саме такі проекти допомагають соціалізувати таких діток. Це дуже важливо, тому що суспільство не завжди готове сприймати незвичайних дітей. Дуже важливо, щоб ми сприймали їх як звичайних нормальних людей. Показ мод та фотозйомки відбуваються у рамках інклюзивного модельного проєкту Краса без кордонів, ідея якого належить Валентині Ткаченко, засновниці благодійного фонду Доброда та довіра. «Ми вирішили показати цих дітей, як моделей, в найкращому вбранні відомої модельєрки Олени Білик. Але не в звичайному показі мод, як то має бути, а вже на світлинах. Бо ж діти мають різні діагнози. І у візках є, і з ДЦП є. Вони не підготовлені до звичного дефіле на подіумі. Потім ці світлини увійдуть до глянцевого журналу «Модель». Ще плануємо фотовиставку цих світлин вже в Києві. Діти усі можуть бути моделями, не дивлячись на якісь там діагнози». 24 сукні презентувала дизайнерка Олена Білик. Вона сім років шиє коктейльне та вечірнє вбрання для дітей. Колекція суконь називається «Пудра». Над нею дизайнерка працювала більше трьох місяців. «Тут є сукні різних відтінків пудри, кави з молоком, є чисті кольори. Усі сукні відповідають тенденціям 2021 року. Я вперше працюю з інклюзивними дітками, але щиро думаю, що краса врятує світ. Не треба прив'язуватися до стандартів 90 90 Треба бачити харизму та цілеспрямованість моделей. Над образами дітей працювали два стиліста та чотири фотографи. Ольга Черепанова фотографує дітей з інклюзією вже третє. Говорить, у таких проєктах можна знайти нових друзів. «Не важко. Усі діти комунікабельні, посміхаються. Все розуміють, як звичні діти. На минулому проєкті я навіть подружилася з хлопчиком сонячним. Зараз спілкуємось і дружимо». Взагалом в проєкті взяли участь 12 дітей, найменші – учасниці 4,5 роки, найстарші – 17. Ольга Рада, Юлія Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.